في فرق واضح بين انسان بيقول لك انه بحبك وانسان ببرهن لك انه بحبك بعرف انه في ناس عندها خبره بالحكي وبتجذب الناس بكلامها هل هالشي بكفي إداش في ناس انخدعت بسبب الكلام الحلو والجذاب وبعدين ضلت سنين عم تتعذب لانه الكلام طلع كذب كبيري حقيقه البشر ما بتظهر الا بالمواقف ما في طريقه تاني الفحص الشفهي ما بكفي لازم يكون معه فحص تطبيقي بدك تعرف الشخص، شوف شو بيعمل لما توقع بورطة، أو تطلب منه خدمة، أو لما ينفعل ويعصب، أو لما تخبره شي سر، جربه بأفعاله، بعدين قرر إذا بحبك أو لا،